Jag har kallat mitt prat för det som inte syns finns inte och det är egentligen mest en, en liten humoristisk anspelning på att en del av de testerna vi gjorde gjorde vi på Uppåkrafältet där vi gjorde en, en, en app som jag ska prata mer om där det faktiskt inte finns någonting att se alltså där det finns massor med lämningar under marken men de ser man ju inte men med hjälp av den här appen så kunde man då uppleva att det fanns någonting i alla fall. Eh, Stefan har redan presenterat mig så jag tänker inte säga så mycket. Eh, Kirre kallas jag och eh, man får gärna kalla mig för Kirre. Kirsten Rasmus-Grön heter jag eh, egentligen. Eh, just nu så har jag lite andra projekt på gång men vi lämnar dem åt sidan. Tack för eh, Jag vill först säga, det blir någon slags brasklapp, är jag rädd. Att de här är mer som en inspiration, de här exemplen. Eh, och eh, de här apparna, två stycken som jag kommer att prata om, kommer inte på något vis vara någon Design för alla lösning eller en Universal Design lösning utan det handlar egentligen om forskning inom interaktionsdesign och utgångspunkten är att vi har jobbat med känsel och ljud som första interaktionsmodaliteter och sen så har vi lagt till sånt som är visuellt i en spännande app att använda så att säga. Jag kommer att prata mest om en app som heter Tidsmaskinen och sen så kommer jag säga lite lite grann om Virtual Excavator som är en slags virtuell utgrävningsapp som kollegor till oss i Glasgow gjorde i samma projekt som vi gjorde Tidsmaskinen. I projektet eh, så var det så att vi utgick lite grann ifrån att när man håller på och går med en mobiltelefon ute i stan eller till och med cyklar. Eller så, så kan man inte liksom ägna hela sin kognition, hela sin uppmärksamhet, all sin syn, sina synintryck, allt sitt hörande till mobilen. Ehm, och det var också på något vis ett fullt trix kan man väl säga för att också få ehm, vad heter det, företag i närområdet att bli intresserade av tillgänglighet. Ehm, för ofta när vi pratade med dem, så när vi pratade om. Att göra appar som är tillgängliga eller mobiltelefoner som är tillgängliga Så gjorde de bara så Jag vet inte riktigt vad ni pratar om Och då försökte vi då Liksom uppmärksamma dem på att Att det finns Många aspekter i det här Som kan hjälpa Alla Och då Förde vi fram det här då att När man använder en mobilteknik I en mobilmiljö så hör man kanske dåligt Um, därför att det är mycket buller Man ser kanske dåligt för det kommer solljus på skärmen Man har en liten skärm um, Man kanske bara kan använda den med en hand Därför att man håller på att kas bär kassar under tiden Man kanske inte kan ägna hela sin uppmärksamhet åt telefonen uh, Jag vet inte om ni har gjort det men det är rätt så kul att titta på folk som Går ute i trafik och så med sin mobiltelefon i handen och tittar på den För de går på ett väldigt speciellt sätt Bara med underbenen Har ni kollat det? Så. Och väldigt långsamt Man har faktiskt mätt på um, Hur mycket långsammare folk går Om de tittar på en mobiltelefon under tiden Så väldigt mycket av det vill vi Så att säga komma undan genom att Göra en design som man kan uh, Använda utan att Titta på skärmen I princip alls um, Och för att få en slags inte, För att få ett case För att få en um, tillämpnings Möjlighet för det så var det någon i vår forskargrupp som tänkte: Man kan kanske göra en tidsresa, en app som gör att man kan höra eller få information om historiska platser. Det är då naturligtvis sprunget av att vi bor i Lund och där finns så himla mycket i näripostaden. Så, så att vi gjorde då en slags forskningsapp kan man väl säga. Där, där målet egentligen är att, att forska om interaktionsdesign, eh, som vi kallade för tidsmaskinen. Eh, och det var då ett EU-projekt som heter HaptiMap. Det finns fortfarande rätt så mycket information om det här projektet ute om man är intresserad. Eh, och med den här eh, appen, och de här idéerna, så har vi ju kommit fram till att det, det är ganska många som är intresserade av idén. Och Skånes Hembygdsförbund nappade väldigt starkt på det här då. Så att de har sedan tagit över detta. Ehm, och driver vidare detta så att man kan göra runder och, och, och sådär. Ehm, den är testad på flera ställen. Vi började i centrala Lund för det var mest rimligt så. Och sen så provade vi också i uppåkra och sen så har vi varit ut i skogen också och gjort och testat. Ehm, och nu är det ett litet företag som heter DoFi som då har, även har gjort en en variant för iPhone, för vi började i Android, vilket är rätt så vanligt när man forskar på interaktion därför att man har större frihet att göra precis vad man vill man kan skriva på allting om man programmerar i Android Ja, så utgångspunkten är vad händer om man börjar från andra hållet när man designar interaktion alltså man börjar med ljudet man börjar med känslan och sen lägger till det visuella vi kan ta nästa. Principen av den här tidsmaskinen är att man är ute och går med sin mobil, man har den i handen Um, och sen blir man liksom guidad en liten tur Här visar jag då, uh, olika ställen i stan Och medan man går och blir guidad uh, så hör man ljud från förr Vi kallar dem för ljudfönster um, Och sen när man kommer fram till någon speciellt uh, viktig plats där så får man, uh, Som en virtuell turistguide man får liksom information om vad som hände där uh, Sen kan man fortsätta när man har lust med det man kan ju, vad heter det, om man redan vet allting om ett speciellt ställe så kan man ju snabbt springa förbi. För att det då skulle bli lätt att använda den utan att titta en massa på skärmen så har vi då implementerat en variant av vägvisning där telefonen vibrerar när man pekar den i rätt riktning. Alltså var är nästa servärdhet som man ska gå till så vibrerar den åt det, när man pekar den åt det hållet. Jag ska visa lite video sen så att så att det blir mer tydligt Och sen så får man då ljudåterkoppling och, och på olika sätt Då ska jag faktiskt köra lite Man behöver alltså inte titta på skärmen Och lite grann för att visa hur det ser ut när man kan, när man Skannar liksom med telefonen så att säga Hur man vet vilket håll man ska gå på Har vi? Lite, lite, för att ytterligare understryka det här att man faktiskt inte ska behöva klicka på någonting eller så så var det inte ens så att när man hade väl kommit fram till den här platsen och guiden hade pratat färdigt så var det inte ens så att man var tvungen att eh, liksom klicka på skärmen för att gå vidare utan då eh, skakar han telefonen och då vet telefonen att nu är det dags att gå vidare. Eh, så vi gjorde de här runderna i... Eh, i, I centrala Lund och sen så gjorde vi dem med hjälp av eh, Vad heter det med Historiska museet i Lund så gjorde vi runder ut på Uppåkra eh, Och då lade vi också till att man får inte bara Reda på vilka saker som finns där utan man träffar också människor eh, Som kan ha bott I Uppåkra och får höra Lite olika saker om dem Så det blir en slags eh, Upplevelse och vi gjorde ett rätt så stort test. Vi engagerade fem stycken pensionärer och 24 skolbarn som, som testade de här ute på Uppåkra. Och de testade också eh, den andra appen eh, som jag kommer säga. De tyckte det var väldigt trevligt att, att höra information. Eh, och man såg också att när de var i stan så kunde de både lyssna på informationen och faktiskt titta på det som var runt omkring, för det var ju lite det som var poängen att man inte skulle vara så absorberad av, av eh, mobiltelefonen så att man bara eh, tittade på den eh, Men när man var ute på uppåkar så var det ju liksom ingenting att se så där blev det lite, blev det lite mer så att man blev liksom fokuserad på den lilla skärmen och på vad man eventuellt kunde se på den och, och höra eh, Sen gjorde vi dessutom eh, några tester där vi faktiskt har gjort lite runder i skogen i en kombinerad liksom, intressant miljö där det fanns biologiska och geologiska och kulturhistoriska eh, sevadheter eh, vilket gjordes tillsammans med en hembygdsförening i norra Skåne Här finns några miljöbilder som jag då tagit från den första eh, vad heter prototypen av dem eh, Ja på nästa bild så får vi se också vilka som var medverkande i. Det är alltså CERTEC som då har börjat med det här, men sen så, rätt så tidigt så kom Stegårdens hembygdsförbund i och sen har vi haft hjälp av Rieseberga Färingtoftas Hemlysförening och Historiska museet och sen ett litet företag som nog inte finns mer som heter Hette Historiska skyltar Det var de som läste upp det här första med, med Lunds kommun. Och här några få ord om Virtual Excavator. Det var ganska roligt att i det här EU-projektet så var det inte bara vi utan våra kollegor i Glasgow kom ungefär samtidigt på att det här med att göra en demonstrator eller någon sån här exempel på den här sortens interaktion var roligt att göra med så att säga historisk kontext att man skulle kunna utforska historien. Och då, deras tanke var lite mer skattjaktsliknande så att istället för att man blir guidad en tur på, på något ställe. Så, blev man då, så sprang man då lite planlöst runt på eh, ja, uppåkarfältet Och sen när man råkade komma med GPSen då På den positionen Där det hade grävts upp någonting Så skulle man då gräva genom att skaka telefonen eh, Och sen så Plingade då till och så fick man då reda på Vad som fanns där under men i övrigt så var liksom informationen och så kunde vara detsamma. Och man träffade också människor på sin färd över de här, antingen fälten eller, eller så. De, hade, de provade det här på vid ett rum där det har varit en romersk bosättning i norra Storbritannien på gränsen tror jag mot Skottland också. Um, och um, jag kommer inte visa den här men eftersom jag tror att ni får möjlighet att titta på slidesen efteråt så kan ni ju kolla på deras film också så att här finns en länk till det om man tycker att det är kul att se hur de har, har gjort. Um, vi gjorde De gjorde tester i Skottland och sen så gjorde vi någon slags, jag vet inte om vi kan kalla det för jämförandetest men Eh, skolbarnen och de här pensionärerna som, som vi bad komma ut i Uppåkra och testa åt oss. De testade både Virtual Excavator och vår tidsmaskin. Och barnen tyckte det var roligast att springa omkring naturligtvis. Eh, medan pensionärerna faktiskt tyckte det var lite Tröttsamt att man inte visste var nästa fynd var någonstans så att, eh, vi såg nog att det var lite lite skillnad på vad man tyckte var bäst. Det var det jag hade.